مرحبا لك سيز ما المطلوب فعله تشغيل المكيف جاري تشغيل تكييف الهواء الأوتوماتيكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم لكسز LX 600 2022 الجديدة كليا وارد بازرعة هذه فئة هاربن تتميز بشبك أمامي مختلف عن إف سبورت وبجنود الماني مقاس 20 إنش والمقاعد بثلاثة صفوف السيارة بنفس محرك اللاند كروزر 3500 سي سي في 6 توين تربو بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن وجهت السيارة بشبك عريض بخطوط أفقية بارزة الأنوار اللي مع على الإشارات وأنوار الضباب وأنوار الرؤية الجانبية السيارة بكاميرا أمامية وأربعة حساسات الشكل الجانبي بجنوط المنيوم مقاس 20 إنش المرايا باللون الأسود والأبيض وبخط من الكروم وبطي ذاتي وكاميرا جانبية وتعتيم تلقائي أعمدة العفش كروم وخط من الكروم حول النوافذ ومقابض الأبواب كروم وبدخول ذكي. الدواسة باللون الأسود وبإضاءة LED وجميع الأبواب شفط. الخلفية بالجناح وتحته كاميرا خلفية خاصة بالمرايا الداخلية. الأنوار الخلفية LED متصلة وكاميرا خلفية. الصدام بأربع حساسات مع نظام تجنب الاصطدام الخلفي وأنوار ضباب خلفية وهوك. باب الشنطه كهربائي وبحساس القدم وهذه عده السياره منفذ ميتين وعشرين فولت طيب مقاعد الصف الثاني والثالث بنفس الوقت طيب مقاعد الصف الثالث وهذا اللي طيب مقاعد الصف الثاني استهلاك البنزين تمشيك 9.8 كيلو متر باللتر الواحد نشوف الشكل الداخلي ثلاث ذواكر والباب مكسي بالجلد الفاخر وبتخشيبه وجميع النوافذ دبل غلاس بطبقتين والباب ببريجيكتار بشعر لاكسيز المقاعد جلد وكهربائية وتبريد وتسخين والإرباجات مكتملة في الأمام والجوانب وركبة السائق والراكب عرض الكاميرات المحيطيه التحكم بالعداد وسطوع شاشه الطبلون الطبلون بشاشه والمقود بتخشيبه وجلد وجير شيفتر والمساحات بحساس الامطار وهذا البروجيكتور التشغيل بمستشعر البصمه الشاشه الرئيسيه تدعم الخرائط والواي فاي والبلوتوث اندرويد او 2 ووايرلس ابل كاربلاي وتدعم الاوامر الصوتيه وهذا الكاميرات المحيطيه مرحبا لكزس ما المطلوب فعله؟ تشغيل المكيف. جاري تشغيل تكييف الهواء الأوتوماتيكي. وهذه الشاشة الخاصة بمعلومات السيارة وتكييف الخلفي والأمامي والتكييف بنظام إيكو إس فلو لتقليل استهلاك البنزين. وضع الخروج السهل يخفض ارتفاع السيارة عند إطفاء المحرك وهذا لإيقاف ميزة الهيدروليك. وضعيات القيادة في الطرق الوعرة مع وضعية أوتو والسيارة ترتفع وتنخفض أوتوماتيكيا بحسب وعورة الطريق والاحتياج. وضعيات القيادة ونظام الزحف الدبل الخفيف والثقيل تبريد وتسخين المقاعد الأمامية منفذين يو سبيد تايب سي وعادي والجير أوتوماتيك بعشر سرعات وشاحن وايرلس هاند بريك إلكتروني و Auto دفلك وسطي مانع الانزلاق ورفع وخفض السيارة بأربعة مستويات لو ونورمال وهاي و High 1 الأنوار الداخلية LED ولمس وفتحة سقف والمراية تعرض الكاميرا الخلفية وهذا الثلاجة الصف الثاني بستائر يدوية وشاشتين لمس وبتبريد وتسخين للمقاعد الخلفية وطي مقعد الصف الثاني بضغطة زر وهذا الصف الثالث السيارة بمفتاحين والثالث عبارة عن كرت السيارة متواجدة في البحرين للسيارات والعنوان وارقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته